مفرور پرندوں کو یہ اعلان گیا ہے سیاد نش من کا پتہ جان گیا ہے یعنی جسے دیمک لگی جاتی تھی وہ میں تھا اب آ کے میرا میری طرف دھیان گیا